El pensament, com un estant on llanço pedres rítmiques, inútils, esmolades. Les fulles se'n ressenten, l'aigua fa escrúpols concèntrics i surten del seu jaç els capgrossos de la por. S'hi reflecteix, si desmembra el meu rostre, és com la imatge trencada d'un Déu. M'imploro a cada pedra, compassió.